Κοινωνικό κράτο είναι το κανονικό κράτο. Κοινωνικό κράτο είναι το πανεπιστήμιο που πα. Είναι το νοσοκομείο με γιατρού. Είναι ο παιδικό σταθμό για το παιδί σου. Κοινωνικό κράτο είναι να μην πρέπει να είσαι πλούσιο για να νιώθει ασφαλή στη χώρα σου. Όμω, πώ θα φροντίσουν για κοινωνικό κράτο αυτοί που δεν ξέρουν ούτε καν ποια είναι η μεσαία τάξη. Που οι διαφημιστέ του είπαν να λένε ότι προστατεύουν. Ω μεσαία τάξη χαρακτηρίζονται τα νοικοκυριά με ένα άτομο που ισοδηματικά κινούνται μεταξύ 6.294 και 16.780 ευρώ. Εγώ θα λέω ότι η μεσαία τάξη είναι αυτός που παίρνει πάνω 1500 ευρώ. Τελικά, η καλή μεσαία τάξη στη γραβάτα φαίνεται. Μεσαία τάξη είναι όλοι αυτοί που συνήθως δίνονται απλά, όμως ξέρουν και να φορούν γραβάτα εκεί που πρέπει. Με γραβάτα ακύρωσαν τις προσλήψεις χιλίων γιατρών και 1.500 νοσηλευτών το 2019. Με γραβάτα ακύρωσαν τι προσλήψει 10.000 υγειονομικών υπαλλήλων σε βάθο τετραετία. Με γραβάτα αναβάλλονται χειρουργία λόγω έλλειψη προσωπικού. Ασθενείς ξεκινούν την προετοιμασία για το χειρουργείο και γιατρήτε γυρίζουν σπίτι. Ακυρώνονται χημιοθεραπείε λόγω έλλειψη σε βασικά φάρμακα. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου κάνει λόγο για ασθενεί και γιατρούς σε απόγνωση. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τη λειτουργία πλέον του νοσοκομείου. Αλλά γιατί να νοιαστούν για τη δημόσια υγεία. Οι ίδιοι και οι εκλεκτοί τους φίλοι όταν αρρωσταίνουν περνούν τις πόρτες μόνο των ιδιωτικών νοσοκομείων. Προτείνουμε και εσείς αρνήστε την καθολική πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας. Προτείνουμε και εσείς αρνήστε την κατοχύρωση του δημόσιου αναδιανεμητικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, καθολική κάλυψης. Καταργείται η παροχή άμκα στου πολίτε τρίτων χωρών. Γιατροί παραβαίνουν το νέο νόμο για να μπορέσουν να μείνουν πιστοί στον όρκο του Ιπποκράτη. Καταργείται η Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καταργείται το αυτοδιοίκητο του ΚΕΦΕΑ. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογο Αττική ανακοινώνει ότι οι ελήψει φαρμάκων το τελευταίο διάστημα έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Προτείνουμε και εσεί αρνείστε την εγγύηση ενό αξιοπρεπούς επίπεδου διαβίωσης για όλους, όχι με τη μορφή ενός επιδόματος φτώχειας, αλλά πρωτίστως με τη διασφάλιση κανονικών κοινωνικών υπηρεσιών για όλους. <Ροί> Προτείνουμε και εσεί αρνήστε ότι στοιχειώδη κοινωνικά άγαθα, όπως το νερό και η ηλεκτρική ενέργεια, πρέπει να παραμένουν υπό δημόσιο έλεγχο, ώστε να παρέχονται υποχρεωτικά σε όλους τους πολίτες, ώστε να μην κοπεί ποτέ ξανά το νερό ή το ρεύμα σε κανένα πολίτη. Αύξηση στου λογαριασμού τη ΔΕΗ. 100 ευρώ το χρόνο η επιβάρηση για το μέσο νοικοκυριό. Κάπω πρέπει να πληρωθούν τα νέα γαλάζια γκολτεμπόη του κυρίου Χατζηδάκη. 37 νέε σχολέ πανεπιστημίων ακυρώνονται. Σχολεία υπολειτουργούν. Σχολεία χωρί θέρμανση. Το Υπουργείο Παιδείας μετατρέπεται σε Υπουργείο Κολεγίων. Με την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία δεν πα σχολείο, δεν πας πανεπιστήμιο. Γενικώ δεν πα Παγώνει ο βόρειο οδικό άξονα Κρήτη. Παγώνει ο αυτοκινητόδρομο Πάτρα Πύργου. Η κυβέρνηση τορπιλίζει την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκη. Η εθνική οδό κόβεται στα δύο με πέντε πόντου χιόνι. Η Σαμοθράκη αποκλεισμένη, χωρί πλοίο για δέκα μέρε. Ματαιώνεται η υπογειοποίηση του τρένου στον αστικό ιστό τη λόγω κόστου. Δεν είναι η βασιλόπητα των 12.000 ευρώ το κύριο Βορύδη, βλέπετε. Το πρώτο κομμάτι για τον κουμπάρο. Το δεύτερο για τον κομματάρχη. Το τρίτο, για τον κολλητό. Κοινωνικό κράτος είναι το κανονικό κράτος. Όμως, για την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, το κοινωνικό κράτος δεν έχει αξία. Αξία έχει να γίνουν όλα ιδιωτικά. Να δοθούν όλα στους λίγους. το κάνουμε πιο Γιατί Κοινωνικό κράτος για τη νέα δημοκρατία είναι να προβατάει everything.